قال لو تشوفه قلت بعد المسافه قال لو تحبه قلت انا ما يتفاه قال ومتا قلت عاد المشافه بيني وبين الشوق والحب والتي لو راح عمري معه ما وحسابه وحروف اسمي لا نطقها تراعيه وما خاف قلبي دام قلبه يخافه وما دام ثلثين القصايد تحاكيه تجمث النقطة على آخر صاطر بعدك فقدت الحب وهملت الحياة بعدك فقدت الحب وهملت الحياة فقط على عكس اتجاه راحت سحابتنا على عكس اتجاه جيتك مروه او عسى جيتك سطه مرجع بدونك يا قمار علي سماه أنت قصيدة تاهت بنص الشاطئ عذراً على كل القصايد يا الرواح أنت قصيدة نص